I ממני ליד the hand of friends, the strength of a hand, the ממני אצל המשפחה חוזר You loved חוזר I gave you במיטה גדולה לא מאוחר לחסות צודות להתחיל מהתחלה ואת הפחד אתה תשים במגרה ונמשיך עם האש ונמשיך לשחק באהבה عاد שלא תגיד לי שאתה לא מתבשר عاد שלא תגיד לי שאתה לא מתבשר عاد שלא תגיד לי שאתה לא מתבשר عاد שלא תגיד לי אני לא מעוניין לראות שוב לא בוקר הבהה אני לא מעוניין לראות שוב לא בוקר עדיף שלא תגיד מה הלומה לפנים נותר לי רק להלבין ואל תשפיל מבט כי כשנאים יורדות את צורב אותי מבפנים אתה חותך עמוק אבל בלילה במיטה הגדולה אחר לחסות סודות ולהתחיל מהתחלה ואת הפחד אתה תשים במגרה ונמשיך עם האש ונמשיך לשחק עבר אז עד שלא תגיד לי שאתה מתפשר עד שלא תגיד לי שאתה לא משקר עד שלא תגיד לי שאתה Boker, I'm not going to be able to get סיט. לא